Dragnea de cereile pe fac cu privire la relaia cu Tericianu, avem puncte de vedere diferite pe anumite subiecte. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ce ar exista divergențe majore între el liderul al de, Popescu Tericianu, însă a admis ce au puncte de vedere diferite pe anumite subiecte. Într-adevăr, asta este o temă naională. Avem divergențe majore. Avem puncte de vedere diferite pe anumite subiecte, dar nu divergene majore, a spus Dragnea.